Og så er det en annen ting som er inne i bildet, at teknologi terskeren, altså utfordrende teknologisk, er mye større når vi skal prøve å direkte sende en undervisningsøkt i forhold til hvis vi gjør et opptak på forhånd. Men hvis du likevel velger å gå for en direkte sendt undervisningsøkt, eller streaming som vi kallar, det, så er det mange forskjellige verktøy å velge mellom. Det jeg syns er det beste alternativet, det er møteverktøyet Zoom. Det har jeg satt opp på skjermen foran meg nå, og hvis jeg ska holde en forelesning, så trycker jag på New Meeting, og åpner da programvaren. Her inne i Zoom så må jeg passe på at jeg har slått på mikrofon og video her nede til venstre. Her velger jeg forskjellige kilder for lyd, og her velger jeg kilder for video. En annen funksjon du må kunne, det er å invitere deltakere til videomøtet ditt. Hvordan skal du da få sende det til studentene? En enkel måte å gjøre det på er å trykke på Invite, og här kan du ta og Copy URL. Det er altså en internettadresse som jeg kopierte nå, og den internetadressen den kan jag sende på e-post til de som måtte motta dette här eller jeg kan distribuere den internetadressen i for exempel LMS Canvas eller liknande. Detta vart jag har jeg mange möjligheter, jag ska välja och visa där to av de. Det ena är record att du kan trycka på record för att göra opptak av dette föredrag i tillägg till att sända det live. Eh i många sammanhang så kan det være lurt att jag väljer att dela skärm. Och visst jag har flera skärmar så jag då väljer vilken skärm jag ska dela, likaså studenterna for exempel ser min PowerPoint. Trenger du mer opplæring i forhold til Zoom så anbefaler jeg denne siden fra USN. Der har de laget et godt stykke arbeid som de velger å dele med verden i forhold til hvordan du bruker Zoom. Riktig nok tilpasset noe til studenten og lærerne på USN, men du vil helt sikkert finne det nyttig hvis du bruker Zoom på din institusjon. Är din UoI institution ännu inte har gått att anskaffa Zoom så är det ett stort möjlighet för att du har et lite äldre verktyg som heter Adobe Connect. Det gör också jobben i förhållande att ha videomöten. På denna dessen som står nedanför skärmen här nå, har jag lagt en del upplärningsvideor som förhoppningsvis sätter dig i stand till att bruke Adobe Connect som ett videomöteverktyg. Men vad ska du göra hvis du inte har tillgång till Adobe Connect eller Zoom? Her kommer Teams i Office 365 til sin rett. De aller fleste elever og lærere i Norge har tilgang til dette verktøyet og kan enkelt brukes til å organisere undervisning, men i dette eksempelet til å holde en streamet forelesning. Gå inn på adressen under her, i forhold til hvis du vil lære mer om Microsoft Teams, der vil min kollega Stine Brynnelsen gi deg en grunnig innføring. Her kommer et crash course. Man er inne i Teams, man trykker opp i høyre hjørne og bli med eller opprette et team. Så trycker jeg på opprett team, så velger at dette ska være en klasse og trykker på näste. Det jag må gjøre så er at jeg må velge vem som ska være med i dette teamet. Det jeg gjør da er at jeg begynner å skrive inn navn på organisasjonen min. Dette forutsetter at du har en klasseliste. Och etter hvert så kommer navnet på den jeg vill ha med opp jag trycker på lägg till. Det är en omständlig process men det der gjort runna på 15 minuter og läggetil alla som du duøskerå ha med i detta timer. Jag trycker så på look O mer skulle ikke till for at je i hade ett klasseteam. Och det vill visa dre er det som heter møt nå. Da går jag ned og så krycker jag på denne knappen och så trycker jag på mött nå. Når jeg trykker på den så starter jeg et videomøte med deltakerne i dette teamet. Så klikker jeg igjen på møt nå. Da kommer jeg inn i et videomøte. Hvis du ikke får opp lyd og video sånn som jeg får nå så går du på disse tre prikkene og så går du på Vis enhetsinnstillinger. Da kommer det opp borte til venstre, der du kan velge høyttaler og hvilken mikrofon og vilket webkamera du ønsker å benytte. Nå kan jeg sleppe til en kollega in for å si et par ord. Hei. Om du ønsker å slå av deltakernes video så kan du gjøre det ved å slå av innkommende video här. og hvis du ønsker å se lyden på deltakerne så kan du høyreklikke og slå av lyd. Unnskyld, trykker på disse tre prikkene og velger Demp lyd for alle deltakere. Synes du dette med å opprette et Teams var vanskelig? Her er en enda enklere måte å bruke Teams videomøte. Jeg er i kalenderen min i Outlook og skal opprette et møte. Da finnes det et knapp her som heter Teams-møte og så trykker jeg på den. Så må jeg velge hvilke jeg skal invitere til dette møtet. Der kan jeg sette in en distribusjonsliste, for exempel til de som skal være med fra en klasse, eller jeg kan skrive inn alle enkelt e-postadressene. Hvis jeg ønsker at dette skal være hver uke fram til examen, så kan jeg gå og trykke på Gjøre dette regelmessig, og så har vi dette møte en gang i uka til denne gitte tiden, og når jeg er ferdig så trykker jeg på Send, for å sende det ut som en møteinnkallelse til de som er involverte. Det var eksempel på tre verktøy som fungerer bra for streaming i store grupper. Men av og til så skal elevene eller studentene jobbe sammen i grupper, eller vi kanske ska møte med små studentgrupper som lærer. Da er det et godt eksempel med disse verktøyene du ser her, og hvis du vill ha en innføring i hvordan de funker, så går du på den adressen som står nede på skjermen, og så får du en opplæring i hvordan du bruker Skype, Skype for Business, Messenger, Whereby og også litt Teams i den videoen. Jeg håper dette har gitt deg et litt innblikk i hvordan du kan flytte i undervisningen din fra rom på campus ut på internett.